Ara sóc un falcó i sobre la mama ferro del meu senyor. Respiro l'aire net del matí i l'olor del vellut i les martes, la suor dels cavalls, el fenc petjat, els vapors que pugen de la terra. Herbes i flors menudes, de pis i amat que veuré des de dalt quan en cercle es magnificent observi els meus dominis, la prada, els aprissons, el rierol, la llebre es munyadissa. I els cavalls els gossos i el senyor, amb els seus cavallers i el falconer major, patges i servidors, tots iguals de petits, repartits sobre el prat. Ara el senyor m'ha dit, vull una llebre grossa, flaigurosa de llentiscla, el meu senyor és poeta, mentre m'acarronava el plomatge amb el dit. Jo em sento emperador, enfilat a la mà del senyor, amb la meva caputxa de cuir plena de cintes. Hi ha moviments, xivarri, ranills i, piafà, i els Mossos de Canilla que deslliguen i aquissen els gossos. Ja s'acosta el moment. El senyor m'amanyaga, vol una llibre grossa, flaigrosa de llentiscle. Jo també sóc poeta. El cor em bat amb força. I ara, en aquests moments, jo sóc l'amo i senyor del món i de la gent. Tots a dins del meu cercle, pendents de mi, esperant com em perdo i retorno, com el meu vol es va senyint, calcula, veu la llebre tamorenca. Els ulls són com sagetes, les urpes s'acuditzen i un vertigen dolcíssim m'aclapara cel i terra sanú, arbres i núvols, l'herba i la pell i l'esquerpa de la llebre no veig res. Una força se m'endú cap avall, cap al pou del no-res i baixo com un llamp. Per quina voluntat em regeixo? Quina és la força obscura que se m'endú? Quins fils mouen les meves ales? Quin foc pot escalfar tant la sang del meu cos? Ara, a les urpes... Ja hi tinc la llebra morta, olorosa, de terra i de llentiscla. Tot s'ha acabat, ja s'ha ensorrat l'imperi. El falconer major em deixarà esquinçar un tros de feig càlid. Riurà el senyor amb els seus amics. Després, i amb el meu caputxat tot ple de cintes, em sentiré ridícul. Allò que fa oblidar-se dura sempre tan poc.